Der er altid to mennesker i en feedback-samtale. Sådan. Men hvad er egentlig vores roller og vores ansvar? Det taler vi om i dag. Har er Danny her, og velkommen til fredags feedback. I en forældet måde at tænke feedback på, så er det primært giverens ansvar at give god feedback. Ja, men at være god til at give og levere feedback, det er bare ikke altid nok. Altså, vi er jo altid to spillere på banen, og i sidste ende, så er det mig, der skal lære noget. Det er mig, der skal modtage den feedback, han kaster efter mig. Han har fuldstændig ret. I en del af vores workshop, så træner vi konkret, hvordan modtageren kan være en aktiv spiller og bidrage til den her gode dialog. Det gør det altså til en, det gør altså en kæmpe forskel. Og apropos dialog, faktisk, skal vi ikke i stedet for, at vi fortæller dem, hvad det er, skal vi så ikke spørge dem? Jo, det synes jeg er en god idé. Hvad synes du? Hvordan er man en god modtager af feedback? Smid en kommentar herunder. Helt sikkert, det vil vi glæde os til. Tak fordi du kiggede med her gang på gensyn, og vi tales med.